لك like. اوقات لازم تكوني جريئه وشجاعه لتغيري الواقع اللي عايشتيه لازم الوحش اللي جواتك يطلع والا رح تضلي كل عمرك مثل ما انت ما في شي رح يتغير لازم القصه تكبر لتصير قصه حياه او موت ساعتها شعور الخوف عندك رح يتبخر من راسك ورح تحسي بطاقه جباره سكنت روحك رح تخليك تعملي أشيا ما عملتيها من قبل بس رح تغير لك مسار حياتك كله